فنحن نتربط بكم أن يصيبكم الله وذاهم من عنده أو بأيدينا فتربطوا وَلَا تعجبك أَمْوَالٍ يفرقون لو يجدون ملجا او مغارا او مدخلا لولوا اليه وهم يجد إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ رِيقٌ ومنهم الذين يحذرون النبي ويقولون هو أجن قل أجن خير لكم يؤمن بالله I <laughs> I'm oh. gonna oh.